فقد أفرغ مخزونه في استجرار الطاقة الوزارية بعلاقة شخصية مع رئيس حكومة العراق صاروا مليون طن <تصفيق> على الأرض هو ملام بكل التفاصيل وهو عم بيفتح لنا كل البواب <تصفيق> إمتى وصل المخزن <تصفيق> من الزموات؟ من الزموات موجود؟ كل اللي قمت فيه ما توجهت قناة الجديد إلى المدرية العامة للأمن العام للقاء الفائز الأول اللواء عباس إبراهيم